يا فرحة الدنيا ويا أغلى التباشير يا نوفي يا فرحة تفوق الموازين مثل القمر جيتي ولك طلة غير فيك الحلا يانوفي والملح والزين الموازين <تصفيق> القمر كنتي ولك طلت بخير فيك الحلاين وفي حوزين في مقبلك عمل الفضاء وردن وخير واستقبالك اهل وقراب ومهنيين همك امل ظلت كتاج الغنادير يا نبض روحي بنتي وقرة العين شوخ عز وتقادير اما مثلها بين البنات المزاير وحامد أبوك السعد واجه التباشير هالمحزم المليان فالعسر والليل من يعتزي به يبشر بفزعة غير هذا سليل المجد وابن السلاطين اهديتي لك جسل القصار ينوف الأميرة قرة القلب والعين <تصفيق> اللي خذت كل الحلا المعايد خوب <تصفيق> الجمال اليوسفي تختم السيد <تصفيق> يلا عسى دنياك فرحة الحوت يا سيد <تصفيق> وعسى السعد ينوف في عمرك سنين أمك أمل ضمت كتاج الغنادير، يا نبض روحي بنتي وقرة العين، شيخة وبنت شوخه عز وتقادير، ما مثلها بين البنات المزايير، وحامد أبوك السعد واجه التباشير، هالمحزم المليان فالعسر والليل، من سَعَدٍ وفي في في عمرك سنين, سنين جديد